Mesaj strategic al lui George Maior pentru Românii din diaspora, contez pe sprijinul lor. Ambasada României la Washington a gestuit luni. 19 martie 2018, un eveniment de informare privind acordarea de finanțări pentru românii care se întorc în Carp pentru a deschide o afacere, organizat în colaborare cu Asociația Centrul de Dezvoltare Smart, Liga Studenților Români din Setere Intate, sublinierei Asociația Patronatul Tinerilor întreprinzători din regiunea de Sud-Est. În cadrul proiectului Diaspora Invest, informează Misiunea Diplomatic Română într-un comunicat transmis Marcia La eveniment au participat membrii ai Comunicii Române din zona metropolitană Washington, studenți. Profesor, tineri cu preocup în domeniul antreprenorial, public interesat de dezvoltarea economică a României sub de oportunități și de afaceri. În cuvântul de bun venit adresat participanților, ambasadorul George Cristian Maior a subliniat rolul esențial al diasporei în dezvoltarea economică a României sub ieri i-a încurajat pe cei prezenți să susține eforturile autorităților române, sublinierea ei să investească în cara de origine. Referindu-se la centenarul Mariunir, ambasadorul român a menționat ce ambasada României la Washington va organiza evenimente de marcare a momentului istoric la care sunt astăzi liniere să participe cât mai mulți membri ai comunității româno-americane, capabili să dea dovad de solidaritate în susținerea intereselor României în SUA. În cadrul evenimentului de informare au fost prezentate de ce trei speciale subliniere organizațiilor care gestionează proiectul. Scopul, condițiile de înscriere necesare pentru a beneficia de financare în cadrul proiectului, criteriile de selecție în vederea accesării programului online de formare antreprenorială, precum sublinierea beneficiile aduse prin implementarea programului. Proiectul urmărește subliniere de dezvoltarea abilitcilor sublinierei competențelor necesare în fiind prin sublinierei dezvoltrii unei afaceri în România pentru număr de 250 de persoane fizice din diaspora, prin furnizarea unui program de formare antreprenorial. De asemenea, unul dintre obiective este oferirea unui număr de 30 de finanțări de tip startup, în valoare de câte 177.000 de milei fiecare, pentru că subliniere pictorii concursului de idei de afaceri. Mai multe detalii pot fi găsite accesând pagina de web www.http.eslejdiasporainvestro.com Asociația Centrul de Dezvoltare Smart este o asociație non-profit, a politic, a cerei activitate se concentrează pe implementarea de proiecte sociale, CRE subliniere ratei de angajare a persoanelor provenind din medii vulnerabile, susținerea de servicii de informare, orientare, mediere, consiliere profesional subliniere. Sublinierei cursuri de formare profesional, activit și de antreprenoriat sublinierei consultant în afaceri. Liga Studenților români din Seterei Intate, este o organizație neguvernamentală, care funcționează ca o platformă de networking sub liniere sprijin reciproc pentru membrii săi. Asociația patronatul tinerilor întreprinztori, tir, militează pentru susținerea, apărarea. Promovarea sublinierei reprezentarea intereselor profesionale, economice sublinierei sociale ale tinerilor întreprinstori din România, stimulând sublinierei promovând spiritul antreprenorial.